السلام عليكم ورحمه الله اخوه واخوات الطلبه مرحبا بكم معي في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نجاوب على مجموعه ديال الاسئله طرحات من بعد ما خرج الاعلان ديال كيفيه اتمام مسطره التسجيل في الكليه ديال السنه الجديده بقوا معايا هل هذا التسجيل يخص جميع الطلبه لا هذا التسجيل خاص بالطلبه الجدد فقط اللي خصهم يكملوا مسطره عمليه التسجيل هل من الضروري تحويل 100 درهم بذهاب لوكاله بريد بنك من الضروري تحول المبلغ ديال 100 درهم من وكاله بريد بنك في حاله واحده اذا كنتوا ما بغيتوش تخلصوا عليها يعني بغيتوا تحطوا غير 100 درهم غتحولوها من وكاله بريد بنك هل يمكن تحويل مبلغ 100 درهم من اي بنك او تطبيق بنكي بطبيعه الحال ممكن انكم تحولوا مئة درهم ديال لاسورانس من اي وكاله بنكيه او اي تطبيق بنكي ولكن كما كتعرفوا مقابل تقريباً 20 درهم ما بين 20 درهم و 30 درهم ما هو رقم حساب شركة تأمين رقم حساب شركة تأمين اللي ستحول فيه مبلغ 100 درهم ها هو كتشوفوه في الشاشة كما جاء في الإعلان في موقع كلية سلة جديدة ممكن ترجعو ليه من خلال رابط الإعلان موجود في صندوق الوصف هل ساحصل على وصل عند تحويلي لمبلغ مئات درهم بالطبع بطبيعه الحال ملي غادي تحولوا مبلغ مئات درهم ضروري من وصل وضروري انه يكون بالاسم ديال الطالب او الطالبه اللي غادي تكمل التسجيل ديالها في كليه الدرا جديده ما هي الوثائق التي احتاجها لاكمال التسجيل الوثائق اللي غتحتاجوها باش تكملوا التسجيل ديالكم عندنا اولا وصل اداء قسط التامين الوصل مني غادي تح... منين غادي تحول درهم في اي مؤسسه بنكيه او في بريد بنك غيعطيك واحد الوصل غادي تحتاجوا ورقه التسجيل القبلي ورقه التسجيل القبلي بالنسبه لي ما بقاش عنده ورها موجوده في في الكونت في الحساب ديالو في موقع الكليه ممكن ياخذها كذلك صوره صوره خاصها تكون بالحجم ديال صوره جواز السفر كذلك غادي نحتاجو شهاده البكالوريا الاصليه هنا انتبهوا ماشي فوتوكوبي مغليزيه اللي كنا صيفطنا عبر البريد الالكتروني شهاده البكالوريا الاصليه غادي تسكانيوها كذلك غادي نحتاجو بطاقه التعريف الوطنيه الاصليه ماشي بطاقه بطاقه التعريف الوطنيه مصادق عليها الاصليه غادي تسكانيو الوجه الامامي ديالها كذلك بطاقه التعريف الوطنيه الاصليه غادي نسكانيو الوجه الخلفي للبطاقه وغادي نحتاجو كذلك بطاقه المعلومات او ورقه المعلومات راه يمكن تحملها من موقع الكليه و غنخليها لكم في صندوق الوصف ان شاء الله وبالمناسبه راه كنا عمرناها وصيفطناها في البريد الالكتروني ف درنا تاكيد التسجيل اللي ما عنده غيلقاها في, في البريد الالكتروني ديالو هذه الوثائق كامله غادي خصكم تجمعوها وتسكانيوها وتبقى عندكم في الهاتف او الحاسوب باش ملي تكونوا كتملؤوا الاستماره غادي تحتاجوها وغتكونوا متوفرين عليها كيفيه ما الاستماره واحد الخاصه بالتامين غادي ترجعوا للفيديو اللي قبل من هذا غادي تلقاو كيفاش غادي نعمروا واحد الطابلو واحد الجدول كاين في الاستماره دي التامين هل ضروري ان اطبع الاستماره الخاصه بالتامين ثم اعيد مسحها ضوئيا لا ماشي من الضروري أنكم تطبعوها وتعودوا تعمروها لأن هي تلقاوها في موقع الكلية وورد، غادي تيليشارجيوها، غادي تعمرو الطابلو الجدول اللي كاين ترسلوها، أين سأرسل الإستمارة رقم واحد الخاصة بالتأمين؟ غادي تصيفطوها عبر البريد الإلكتروني ديال شركة التأمين، البريد الإلكتروني كتشاهدو على الشاشة وراه موجود في الإعلان في موقع كلية سلا جديدة. من يحتاج تقديم شهاده عدم العمل اللي غي يحتاج يقدم شهاده عدم العمل هو اللي غادي يطلب يطلب منه الموقع ملي يكون كيعمر الاستماره غيطلب منه يدير شهاده عدم العمل باش يكمل المراحل اللي غادي تجي من بعد بطبيعه الحال هذا الامر عنده ارتباط بالسن ما هي طريقه الحصول على شهاده عدم العمل بطبيعه الحال شهاده عدم العمل كتطنس اللي ما خدامينش غير واحد التصريح بالشرف بانك ما خدامش غادي تسلموا العون السلطه المقدم في الملحقه الاداريه اللي كنسميو حنا المقاطعه ان شاء الله غادي نخلي لكم النموذج ديال التصريح بالشرف صندوق الوصف كيف امسح الوثائق بالهاتف كيفاش نقوم نسكاني الوثائق غير بالكاميرا ديال الهاتف غادي نخلي لكم ان شاء الله فيديو في الشرح مبسط كيفاش نسكانيو بالهاتف ونحولوا الوثائق لبي دي اف بالتوفيق للجميع والنجاح ان شاء الله تعالى